امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه. قوزینه یه سار سٹرائیو بزنین Come <laughs> on. <laughs> بار پدر به هم گفت. اگه به کافی خودت خودتو جایی چیز دیگه جا بزنی از یه چا به بعد دیگه نیازی به تظاهر نیست حس میکنم داریم سیادی شبیه آدما ها میشیم باید پدر و مادری باشیم که بچه ها بوده